«Ну як, ні жмуть труси Наташі з Бучі, а лівчик тані неужель на ліс? Ну так, да, твої муши джекічана круче, накрав тобі в Гастомілі колець, а мій своїх дітей давно не бачив. Вже й не впізнала донечка його, бо в нього є лише одна задача – світ берегти від виродка твого». Писати українською спонукали події на Майдані, розповідає поетеса Ксюша. До цього писала російською. Я довгий період взагалі не писала віршів, а е, перший вірш в мене був е, іменно українською мовою До мами. Ненько-ненько, чом ти сива, а спонукали мене до цього. Е, Руни, які пливли, якийсь момент був, коли ховали дуже багато людей на Майдані. У мене іноді таке відчуття, що мені хтось з неба просто це все диктує, а я лише записую. Тому що деякі вірші, як цей вірш, він, да, він народився не за один день, він народився за три дні. Але от він якось так моментами прийшло – записала, прийшло – записала. Дитки цього віршу приміряє кожен до себе, каже Ксюша Ангел. Дуже багато цих подій новин про те, що коїться в нашій країні саме, те, як вони крали дійсно наші труси, нашу біжутерію в дівчат. Мені потім, після того, вже як побачили дівчата вірш, писали наші дівчата, хто варить мило, і вони самі дійсно кажуть, от ви як про мене написали, тому що там є рядок, накрав тебе в Гастомілі колец. а вона каже, я саме з Гостомеля, і в мене вся біжутерія пішла, уся каже. От ви, як про мене написали, як відчули. Віршу перший день почали активно перепощувати, говорить авторика рядків. 8 квітня, 6-го я почала його писати, 8-го я його завершила. І 9-го числа я його виклала на свою сторінку. І його просто багато хто почав вже собі, хтось перепощував, хтось просто текст копіював, Але просто багато хто вже не ставив ні ім'я, ні підпису жодного. Хоча в мене йде іменно з моїм підписом. Перший куплет віршу звернення до дружини-окупанта, говорить поетеса. Другий його куплет присвячений нашим чоловікам, які захищають Україну. За місяць після написання подруга почула вірш за кордоном, каже поетеса. – Подруга розповідала історію, вона була в Англії, і в оточенні вона почула, як людина читає цей мій вірш. І коли вона сказала, що вона знає автора, просто люди дійсно дивуються. Закінчується вірш рядками, які в реальності чекають на всіх окупантів, говорить Ксюша. – У нас, у Краматорську, на вокзалі ракета в НАТО влучила з людьми, і помирають люди у підвалі від голоду і спраги між пітьми. Як тобі з цим на землі живеться? Як тобі спиться? Маєшся в тоскі? Ти чекаєш його, і він к тебе повернеться, лише грузом 200 в порваному кульці. За словами Ксюши Ангел, до її першої збірки увійшло 100 віршів. Готується її друга збірка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.